منذ خلق البشرية زرعت في النفس الأهواء والشهوات ومقابل ذلك رزق بالعقل ليعدل ويوازن الأمور ويتجنبوا ما يضرهم ويتمسكوا ويؤمنوا بما ينفعهم وبين الخير والشر خلق الله عز وجل الشيطان وجعله عدوا للإنسان منذ خلق أبو البشر آدم عليه السلام وعلى ذلك خلق لكل إنسان قرين ولكل من يسأل ما معنى قرين فالقرين هو الصاحب ويوصف أيضا بالشيطان المقرون بالإنسان الذي لا يفارقه أبدا والقرين يكون من الجن الموكل بكل إنسان وهو ثابت في الكتاب والسنة حيث قال الله عز وجل في كتابه الكريم قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ظلال بعيد والقرين شيطان يوكل بالإنسان منذ ساعة ولادته حتى مماته ما فهو الذي يوسوس للإنسان بفعل الشر وترك الخير فكل إنسان وكل له قرين من كفرة الجن وعمله غواية الإنسان دون عمل حسي ملموس ولكن بالمقابل إن كان إيمان الإنسان قوي وصادق فإغواء القرين يضعف وتنتهي مهمة القرين الشيطانية بموت الإنسان والقرين كما ورد في قول لابن عثيمين هو الشيطان المسلط على الإنسان بإذن من الله عز وجل والقرين في الدين الإسلامي هو الشيطان الموكل للإنسان لإغوائه وإضلاله ويأمره بالفحشاء وينهاه عن المعروف كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضل والله واسع عليم ولكي نتعرف أكثر على ما يسمى بالقرين وجب علينا توضيح ما هي صفاته وما هي هيئته فلكل إنسان قرين متفرد به فلا يوجد قرين واحد لشخصين ولا قرينين لشخص واحد والقرين موجود خارج الجسد يتبع الإنسان في كل مكان وأوان ويعرف عن الإنسان المقرون به كل شيء نتيجة مصاحبته له، والقرين له دور كبير في الإصابة بالأمراض النفسية والروحية التي تصيب الإنسان، وقيل أيضاً القرين هو ظلك الأبيض ويشبه صاحبه تماماً، وهو يتعاون مع الشيطان والجن وخدام السحرة والعفاريت والمردة ليضر صاحبه، وهو مصدر تعب أساسي لصاحبه ويجلب الحزن والنحس، وقطع العلاقات بين الناس أما فيما يخص شكله وشربه ونومه ولبسه فإنه يشبه صاحبه تماما ولكن ليس بنفس العمر فأعمار القرين تختلف كليا عن أعمار البشر ولكن يشبهه بالمظهر الخارج فقط والقرين له قوة هائلة لا تنقطع حتى بعد ممات ما صاحبه فإنه يبقى على قيد الحياة ولا يموت ولا تضعف قوته بل يذهب إلى مملكة القرائن بعد وفاة صاحبه مباشرة والله أعلم والقرين يمكن تحضيره وسؤاله عن كل ما يتعلق بصاحبه في حياته أو حتى بعد وفاته أي أن السحرة يقومون بتحضير قرين الإنسان المطلوب معرفة أي شيء عنه في حاضره أو حتى في ماضيه أما عن من يتبادر إلى ذهنه ما هو اسم قرين الشخص، وهل اسمه يكون نفس اسم صاحبه؟ فنقول والله أعلم وأجل فالإنسان كما يذكر اسمه فلان بن فلان بن فلان أيضا اسم قرينه نفسه ولكن تقلب الأحرف في الاسم وتقرأ من آخر الاسم إلى أوله ولكل من يظن أنه بمجرد أنك قرأت الاسم بالعكس تقوم بتحضير القرين فلا تتم عملية التحضير بهذا الشكل إنما تتطلب طرق وطقوس خاصة بذلك وأما حول المعلومة المنتشرة على أن القرين ينفع صاحبه فهي معلومة خاطئة فالبعض يقول أن القرين يحتضن صاحبه عند الحزن والبكاء فذلك ليس بالصحيح فالقرين هو العدو الخفي لكل إنسان وهو الذي يجمل الفتن والمحرمات ويوقع صاحبه في المهالك والله أعلم والقرين أيضا يشبه صاحبه بالتصرفات والصوت وله تأثير كبير على أحلامه فهو الذي يجعل أحدا يتذكر الحلم أو ينساه فالله إنما خلقه لإتمام المقارنة وتحقيق المعادلة بين أتباع الإنسان للحق أو للباطل وبعض ما قيل أنه عندما تستيقظ في وقت متأخر من الليل أي في الساعة الثانية أو الثالثة ليلا من دون أي سبب فهذا يدل على أن هناك شخصا يراقبك وفي بعض ما ذكر أيضا من الأحاديث الشريفة عن أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وكل به قرين من الجن وقرين من الملائكة قال وإياك يا رسول الله قال وإياي ولكن الله أعانني عليه فأسلم ولم يأمرني إلا بخير والقرين لا يحرق ولا يموت لأنه مقرون بالإنسان في الحياة فليس بمقدور أي أحد مهما كانت قدرته في حرق الجن أن يتعامل معه إلا إذا وهبه الله هذه القدرة إنما يتم تعذيبه وترهيبه وضربه إن لزم الأمر حتى ينصرف فالقرين وظيفته الأساسية اختبار العبد فإن تكاسل في عبادة الخالق وسمع كلامه وابتعد عن الدين فإن قرينه الشيطان وإن عصي الإنسان قرينه واستعاذ بالله أصبح عليا وليس للشيطان عليه سلطان والقرين يمكن أن يظهر لك في المنام بأشكال عدة فأحيانا على شكل كلب أو عبد أسود أو قطة سوداء أو حتى ثعبان لكي يخيف الإنسان ويطارده ويحاول إيذاءه في الحلم أو حتى في اليقظة ومن ذكاء القرين أن له سيطرة خفية على العقل البشري فهو على دراية بكل تلافيف المخ وخلاياه ويعرف مكان الإحساس ونقاط الضعف لدى الإنسان ومكان الإدراك والذاكرة فعندما يسيطر القرين على الإنسان يصبح صاحبه كالآلة المتحركة بدون وعي أو إدراك فيوقع صاحبه في المشاكل لذلك أغلب الناس الذين يقعون بالمشاكل في لحظة الغضب عندما يهدؤون أول ما يلفظون به قول لا نعلم كيف حصل ذلك ويقال أن القرين هو الذي يتكلم عندما يتم تنويم الإنسان مغناطيسيا حيث يغوص في أعماق الإنسان ويعود بالرد فكيف للإنسان أن ينام وينفقد الإدراك والحس ويتكلم عن أشياء ويصفها وكثيرا ما يتحدث عن أمور لم يراها من قبل أو مكان لم يسبق فما إن يحدث ذلك حتى يسأل الكثيرين منا يكون الإنسان قد خلق من قبل بشكل أو بآخر أو حتى في جسد شخص آخر؟ ولكن في الحقيقة أن الشخص النائم مغناطيسياً له قرين شرس وقوي يستطيع أن يصل بلمح البصر لأي شيء يريده وطاقة رهيبة في الكشف عن الكنوز ومعرفة الأسرار ومن خصائص القرين أنه يستطيع أن يغوص في أعماق الشخص الذي أمامك ويعود لك بالرد فأحياناً تشعر بالارتياح إن كان صالحاً أو قد تشعر بالنفور إن كان شخصاً غير سوي وأحياناً أخرى يستطيع أن يخرج أفكار الذي أمامك ويقول له أنت تفكر بكذا وكذا وبالفعل يكون هذا ما يدور في رأسه وهذا ما يقال عنه الحاسة السادسة لابد لنا من المرور على فكرة مهمة جدا للتفريق بين حاسة التوقع والشفافية فالتوقع يأتي من شخص عادي متصل بدون أن يدري بقرينه الذي يقرأ توقعاته أو يراها في مخيلته كأنها مكتوبة أمامه أما الشفافية فتأتي من إنسان متصل بربه صلة كبيرة وعادة ما يكون إنسان عابد وصالح ومن خلال البحث في الكلام الذي نشر عن القرين كثيرا ما لاحظت ورود ذكر رياضة اليوغا في كثير من المقالات فلا بد لنا من الحديث عنها لتوضيح ما كتب عنها فان هذه الرياضه لها طقوس وحركات تكون كحركات العباده وهي بدون قصد استحضار للقرين حيث عرفت هذه الرياضه في عهود القدماء المصريين او الفراعنه وهم اصل من استخدم القرين والجن بشكل كامل ومع تقوص تكرار هذه الطقوس سخر ابليس اللعين اعاذنا الله منه طائفه من الشياطين لخدمتهم فالفراعنه قد توصلوا الى وجود القرين منذ ولايه الانسان وحتى بعد مماته وأطلق عليه اسم كا وللتأكيد على ذلك هناك رسما على جدران معبد الأقصر بصورة ولادة أمنحوتب الثالث أعظم ملوك الأسرة الثامن عشر وهو عبارة عن مناظر محفورة يرجع تاريخها إلى أواخر القرن الخامس عشر قبل الميلاد وتصور المنحوتة ولادة الأمير أمنحوتب الثالث محمولا على ذراع ما يسمى إله النيل تتبعه صورة طفل صغير آخر تتطابق في الشكل الظاهر مع صورة امنحوتب حوتب والتي تعد عندهم القرين أو ما يطلق عليه اسم كا وهو عندهم من الملائكة ويعد مرشدا ودليلا يحرسه في الحياة وينتظره بعد الممات في الحياة الأخرى وبالعودة إلى رياضة اليوغا التي يبدأ بها اللاعب بالاسترخاء والجلوس وينسى ما حوله ويركز بشيء واحد وعدم الإحساس بما حوله فينزل عليه شيء يسلبه الإدراك وبعد عدة جلسات تتطور مهارات اللاعب أو قرينه فيستطيع تحريك كوب ماء بدون أن يلمسه أو ثني قطعة معدنية أو إزالة الأشياء فإن كان الشيطان أو القرين لا يتدخل بهذه الأفعال كيف يحصل ذلك ونحن بشر من لحم ودم فالقرين عندما يدخل إلى عقل صاحبه يقرأ ما يدور في رأسه وعقله في حالة الاسترخاء وينفذ ذلك وهناك بعض السحر يقوم بتحضير الأرواح ويوهم المشاهد بأنه فعلا قد أحضر روح جده أو والده أو ابنه ولكن ذلك كله باطل حيث قال الله عز وجل في كتابه الكريم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما اوتيتم من العلم إلا قليلا حيث تلاعبت بهم الشياطين وأوهمتهم أنهم أرواح من ماتوا وأخطر ما في قضية تحضير الأرواح هو أن الذي يستحضر الجان أو القرين يقوم بتعظيمه بقراءة الطلاسم وأجمل ما قرأت في أحد المواقع أن شخصا قد روى ما حصل معه والقصة تقول على لسان راويها حيث أنه في أحد الأيام كان يقوم بتحضير الأرواح بقراءة الطلاسم كالعادة كي يحضر الجان ويطرح عليه بعض الأسئلة قال فانتظرت فلم يأتي وبعد لحظات وجدت الفنجان قد تحرك سألته من معي فلان وإذ به يجيب عبر طريقة جمع الأحرف الأبجدية التي على الطاولة فقال لا ولكن جني مسلم كنت أراقب ما تفعله وأردت أن أحذرك مما تقوم به، هل تعلم أنك تقوم بتعظيم أحد عفاريت الجن الكافر عبر قراءتك هذه الكلمات المليئة بالشرك؟ ألا تتقي الله وأنت مسلم؟ قال فانصرف عني فصدمت كثيرا وأصابني الخوف والهلع، فلا يعلم أنه من خلال التسلية التي كان يفعلها أشرك بالله من دون قصد. اللهم نعوذ بك من الشرك والمشركين وثبتنا على كلمتي الحق والدين وأخيرا إن كان لديكم تجارب تخص موضوعنا فشاركون بها في التعليقات